Yo. يا يا كل شي بيعبر من خلالي ما في شيء يمثلني دوري فقط ببالي كل الناس بتتجاهلني بمشي وحيد بهالليالي مجمع دموعي بجفني بشوف خيالي بطول بدر ما في شيء يوصفني وعندي مشاكل وعقد لو ما بخلص لبكره وكل الناس تسببوها بحب اللون شكرا فشكرا تعلمت نقير فاتي متاخر بس الحمد لله سليمه لسه عايشين وعم تكبر خلي الريح تمشي بكيفة مع الناس سفينه اقصى احلامي اني اطلع من المدينه بس لو ضلينا هن اللي ونبقى هون ما في قانون بيمشي علينا اصلا وجودنا جريمه وما في داعي نركض وراء شيء ما كل شيء رايح انا ماشي لقدام وتارك هل كل شيء وراي ذاك كل ما زعلنا ما حيضل فينا سوائل فباخذ الحزن شاف وبعصب على مراحل وكل ما راحت بحس حالي على الانعة جزيره محبوس جوا راسي وما عندي ولا وسيله حتى اقطع المحيط وسب أما بوجها فبغني فوق الناخل وبالحلبة البحر بتعشى وبنزل على الحريه سباحه ولو موت غري ما عاد في في مساحة لاي صغير كادت لاني شفرني وحامل اكتافي الفريق قلت له لو يحترموا حافظوا على الحريق يابا بنزل على الحريه ولو موت غري ما عاد في بطري مساحه لاي صغير كادت لاني شفرني وحامل اكتافي الفريق قلت له لو يحترموا حافظوا على الحريق الكلام عن وصف الغضب احيانا بتعين حواليك بتضرب اي شيء قدامك ما فيني اكسر الموبايل بعد كل مكالمه فكاسر اصابع اكثر من بطل الملاكم فشل ما بحياته كان سبب فقدان الشغف وبعد ما شربوا دمك ما عاد في مجال للقرف فلما تحط سكين بمعدته حط عينك بعينه الغاضب بدها اسد يكون بيستحق عرينه وتزبط اول درس بتتعلمه بهالبلد لما تتزوج فورا جيب لك شي سبع ولا كل يوم اضرب مرتك بس لانك الرجال وهيك بتكون مثالي بعيون مجتمع و واسمع اغاني رخيصه تحسسك انك مميز وشجع فريق محلي بشكل طائفي ومسيس تابع فهل برامج المهم تضيع وقتك من اللحظه اللي بتفيق فيها لوقت ترجع كذا تنزل, تنزل, تنزل, تنزل, تنزل على الحريه سباحه ولو موت ما عاد في بطاريه مساحه لاي رفيق ركدت لنشف الريق وحامل عكتا في الفريق قلتلن لو يحترقوا ما على يابا انزل عالحرية الحريه سباحه ولو مو غري ما في بطري مساحه لاي رفيق اركدت لانشف الري وحامل عكتافي الفريق قلت لو يحترو ما حد الحريه <تصفيق>